Mica are de ultim moment a casei regale, de ce a dat în judecat statul român. Un nou conflict se tese explodeze între motenitoarele regelui Mihai și statul român. La doar patru luni de la moartea suveranului, majestatea sa Margareta, custodele coroanei, i surorile sale, au deschis primul proces împotriva statului român. Ficele regelui s-au unit pentru a recupera tot ce îi datorează România, familiei regale.